Benjamin Netanyahu face acuzații grave, e antisemit sublivierei de neag holocaustul. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a acuzat pe liderul Palestinei, Mahmoud Abbas, de antisemitism, sublinierea inegarea Holocaustului, după ce acesta a sugerat, într-un discurs, ce persecutarea evreilor europeni a fost cauzat de comportamentul lor social, scrie Reuters. Se pare ce cineva care a negat Holocaustul îl va nega mereu. Fac el la comunitatea internațională să condamne antisemitismul grav al lui Mahmoud Abbas, un comportament care ar fi trebuit să dispară mult de pe această lume, a afirmat Netanyahu pe Twitter. Mai multe organizații au condamnat. De asemenea, comentariile lui Abbas, care a declarat în timpul unui discurs în un fața Consiliului Național Palestinean că evreii nu au suferit din cauza religiei, ci din cauza faptului ce erau banchieri sub ce metar, scrie news. Discursul lui Abbas reprezint clasicele cuvinte ale unui antisemit, au declarat Marvin Pier sub Abraham Cooper de la centrul Simon Wiesenthal. În loc să dea vina pe evrei, ar trebui să se uite în propria curte la rolul jucat de Marele Muftiu în susținerea soluției finale ale lui Adolf Hitler, au adugat ei. Ambasadorul Statelor Unite în Israel, David Friedman, a afirmat pe Twitter că Abbas a atins un nou limit de jos prin faptul ce a atribuit cauza masacrului evreilor comportamentul lor social. Abbas a declarat în discursul său ce evrei din Europa au fost victimele masacrelor la fiecare 10 la 15 ani începând cu secolul XI sublumierei până la Colocanț. Fecând referire la cerci scrise de mai mulți autori, liderul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat, se spune ce fac de evrei nu a fost cauzat de religia lor ci de profesiile lor sociale. A sublinierea ce problema evreilor care s-a răspândit în Europa nu a fost din cauza religiei lor, a fost din cauza cemeteriei, a bencilor.